Mare, saluda a la càmera. Ai, no gravis, que m'estic empujant el refajo a un leguer. Talla això, talla, talla.